شيلة مهدا إلى الخريجه منيرة من فهد بخشبة من والدتها نوف الحامر أم خالد بخشبة تسعة ستة ستة خمسة صفر خمسة خمسة ثمانية